السلام عليكم تبارك الله عليكم معاكم نوار اللوز شكرا جزيلا الله يحفظكم على لي لايك ديالكم فوالا تبارك الله عليكم الدخول ديال السعيدية هادي الدخله كي... هنا البوليس هنا كي <hesitation> كيجيبو السوارد كيبغيو يكريو هنايا فوالا اذا هادي هي الدخله ديال السعيدية بعد ما شفنا ديك البانوراما ديال بلجراف تبارك الله عليكم عجيب هادشي يا سلام الحمد لله اذن البحر قربنا البحر قنات فوالا قربنا نور نور أه. قنات أه. بارك الله عليك. والله. ما شاء الله والله الله الله الله باش الله الله الله احترام قانون السير الله الله الله الله الله الله الشارع الله الله الله الله هذا الشارع الله زين ما الله الله الله الله والله الله الشاطئ الله انا هنايا نشوفوا الحر حار والشاطئ زين وما شاء الله وشي عجيب يا سلام الحمد لله ومبرده الدعوه اللهم لك الحمد احنا الله الله احنا قربنا هنايا سكان مدينه السعديه يحتفلون بعيد العرش المجيد والله اذا نمشيو مع الشارع ديال الشاطئ حتى <hesitation> حتى نبعدو نمشيو فين كاين يعني الهدوء و الكارثة الخيرات تاع المقاهي العجيب منها زوينا زوينة السعيدية زوينة زوينة جميلة تشيشيو الله يخليكم عجيبة تشوفو مزيان تشوفو مزيان خير تاع سيد من مدينة سياحية. شاطئ يا في الحرين إن شاء الله إن شاء الله شوفوا خير تعسده دبي شوفوا مقاهي زوينة وقصيرات استغاي يعني يعني براد خير تعسده بالبرود هنايا يعني على الشاطئ واحد المقاهي وواحد الريستورات وواحد مناظر بيئي كيب خير تغبي بيان كيب لأن هناك ديال يلا حارزين عاد يعني الآن نمشي نزيدو مع الطريق هي القبوية واحد تنبعد شوية تنبعد شوية فين كاين ناس بزاف والله يزيدوا هذا كله الشارع كبير ما شاء الله يعني حتى تقريباً قبويه كابدولو. سير مع الشارع حتى تفوت، ومن لهيه كاين بكل تأكيد مناظير، مناظير زينين ديالو، ها المواطر كيكريو هم هادو، ها كيكريو هنا المواطر. سير يا ربي تبارك الله ما شاء الله الغابة زينة مبردة عجيبة الغابة هنايا جاية علاش حتا هي على طرف ديال البحر هادا سطا سير سير ها هي غابة زينة كانت من هنا كلها غابة هذه وده حيدوها حايدوها هنايا مشاريع اخرى يعني قاتل من نشفية السزارة دي ايه ده با كونش اذاك تحايد لي كانت هذا البقاء اللي بقات من ما تبقى من الغابة كما في القرية دي الاركمان كذلك انتو باشتلوها دي راه كانت كلها هاي الغابة منها كلها كانت لك السعيدية كلها كانت من هنا غابة أرضها مشاريع تبارك الله آه باقي الغابه بقيت شو شويه حافظوا عليها يا واد اه اه اه اه اه اه والله معكم نور للشاطئ السعديات بارك الله ان احنا 14/8 بارك الله عليكم جميعا انصحوا سوا نشطد عوازينا وشي برا الحمد لله بارك الله وشي الحمد لله اذا شي بيع شي شرى شي تبحار شي آه السباحه كاينه الاموال كينين كلشي كاين الحمد لله ما شاء الله يعني الله ان اكون مسؤوليه جدا لان اكون مسؤوليه جدا الحمد لله على جدا الحمد لله على جدا الله عليكم. لا آه شنو هنا؟ الرملاس سخونه يا حبيبي الرمال سخونه بارك الله او تمشي يا سيدي كتدوي كتدوي يا سيدي ها انت ها انتما داوي الرجلين اللي فيها الروماتيزم اللي فيها سيدي ها انتما الله الله هكذا آه آه جما آه جما ادخل ادخل في الرمله ادخل ا حبيبي دخل دخل هانت هانت دخل ما أدخل. تخافش تلقاه هاكا يا ساميه أو مينو أو مينو ها ميا يا ساميه هاكذا دير بنساله بالرمله تكى مع راساتك و على مع راساتك الروماتيز. داوي الروماتيزم داوي الظهر هاك رحمة هو اللوز يوريكم دواء الدهر هو والعظام والمفاصل سير الرملات كا سير المرزوقة. سير مزيان مزيان الملحه تا هو عمر راسك بالرمله ودخل هكذا. ليا تبارك الله عليكم جميعا الله هذا هو واد الله هذا ما شاء الله عليكم اه عجيب يا سلام مزيان الحمد لله برود انايا الله ولكن السباحه السباحه زين يتبرد في زين تبرد يدخل للباصال يكون داكشي زين بزاف تبرد كما تبدا الله الله الله على برود الله شتا تطيب برا وتبرد وتبرد وتبرد, وتبرد. عجيب عجيب عجيب يا سلام الواحد يكون هكا بان واحد يفوت يعني شويه ديال الراحه شويه ديال النشاط شويه ديال الطبيعه شويه ديال اهوار شويه ديال الشاطئ البحر اتدبار تبارك الله يا سلام الله يعاونكم الله هذا الشاطئ زين هذا دوره جميله جدا عجيب موار اللوز هذا الشاطئ هذا البحر امواز زينين تعجبوا الامواج تبارك الله يا سلام زينين بزاف نتوما ها جبال الجزائر جبال الجزائر ورا شاطئ السعيدية شاطئ السعيدية بارك الله عليكم ورا تبارك الله عليكم هو اللوز على شاطئ السعيدية إذا على شاطئ البحر الأمواج بارك الله تبارك الله عليكم هو شاطئ السعيدية الأمواج سينين ما شاء الله هادي الأمواج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 ولكن اصبحت مسؤوليه الأمواج يا سيدي الأمواج، الأمواج الله ما شاء الله، دور الحرب في الباريس، الأمواج، الأمواج، الأمواج، الأمواج، الأمواج، الأمواج، الأمواج، الأمواج، الأمواج، الأمواج، الأمواج، الأمواج، اه المواز ديال الحق ديال كاين واحد الفيلم عجيب ديال عجيب سلام الله ها آه. ديكا <تصفيق> يلا زيدي بسم الله زيدي زيد زيدي زيد اه تخلي كاع الماء انتيا دخلي كاع الماء دخلي الماء فيردوس فيردوس فيردوس هاكي آه. هو غادي يجي عندك هو غادي يجي اي سيرها منتق اي سير؟ اي اي شديك اي اي بارك الله عليكم لا سيركيلاسيون د بواعر بزاف في الخروج من السعيدية لا سيركيلاسيون صعيبة يعني كتمشى هاد ايه شوية بشوية حتى البوليس على برا يعني مدكنة لا سيركيلاسيون ما تقدرش تمشى فوالا اه ها نتوما كانت تمشى 20 ها ما قراش تمشى شي حاجة من 20 30 ما كاينش حتى مش ما مشاوش تناحرت كيدايرهم <تصفيق> ما كان تما كان ريز شي واحد